Der findes mange slags vindere. De seje, der offrer alt for at stå øverst på skamlen. Og så er der alle mulige andre måder at være sej på. Dem der er seje fordi de prøver. Dem der ikke bare kæmper for selv at blive bedre, men også for at alle andre bliver det. Dem der gerne vil være med der, hvor fællesskab og forskellighed er en sejr i sig selv. Danske spils overskud går både til de bedste og dem der kan blive det.